Salutare! Sunt Atina Voideanu. Am început să-ți povestesc în episodul trecut despre ZaitoSelect. Astăzi vreau să-ți spun care sunt, în linii mari, pașii unei scanări avansate cu acest soft. În primul rând, avem 10 categorii principale din care putem alege, inclusiv categorii gen Chakra, Meridiane, EAV, Puncte mușu, cele 5 elemente și așa mai departe. Putem alege una, mai multe sau niciuna din aceste categorii. Urmează apoi o pagină cu rezultatele inițiale, unde putem alege ce anume dorim să scanăm mai departe în etapa a treia. Etapa a patra vine cu o altă pagină cu rezultate care ne dă posibilitatea de a alege ce scanăm mai departe. În etapa 5 avem posibilitatea de a alege categoriile de produse ce ar putea echilibra organismul, iar etapa 6 vine cu posibilitatea de a alege categoriile generale de produse ce pot echilibra organismul. Aici putem alege inclusiv categorii gen afirmații sau culori. Etapa 7 este o etapă de siguranță. Cel puțin așa o numesc cei care au conceput softul. De ce? Pentru că aici putem adăuga orice altă categorie de echilibratori sau stabilizatori, în cazul în care am uitat ceva în etapa precedentă. Etapa 8 este reprezentată din nou de o pagină cu rezultate, de data aceasta vedem care sunt produsele favorite ale corpului și dintre acestea putem alege până la 10 stabilizatori diferiți. Etapa a noua este o etapă de dozaj. Ți-am explicat în episodul trecut că softul este conceput ca un soft clinic. Așadar, acolo unde este cazul, se va stabili dozajul adecvat pentru fiecare pacient sau client în parte. Etapa 10 -a este cea în care se pregătesc semnăturile energetice din categoria stabilizatorilor, pe care vrem să le folosim în crearea remediului energetic. Etapa 11 este similară, aici se pregătesc semnăturile energetice din categoria stabilizatorilor generali. Urmează apoi o pagină ce ne dă posibilitatea să alegem potența sau diluția remediului sau putem lăsa acest lucru la libera alegere a corpului, adică corpul poate să își aleagă singur diluțiile de care are nevoie. Etapele a 12 și a 13 vin cu posibilitatea de a alege principalii stresori și ai trimite ca infoceutice către remediul pe care îl creăm. Apoi avem din nou pagina cu diluțile, unde putem să-i oferim corpului posibilitatea de a alege ce are nevoie. Ultimele două etape sunt cele în care se realizează efectiv remediul, iar abia apoi vor fi generate rapoartele. Dacă nu se dorește crearea unui remediu energetic personalizat, scanarea se va termina după etapa noua și rapoartele finale vor fi generate. Despre remediu și ce înseamnă el am scris un articol pe blog, iar linkul îl găsești și în descrierea acestui video. Cam așa ar decurge în linii mari o scanare avansată cu softul Select. În episoadele următoare îți voi povesti despre tipurile de biochestionare disponibile cu softul acesta, însă pentru moment îți doresc o săptămână miraculoasă. Ai grijă de tine și de sănătatea ta!